يا بيت يا جماعة ما حدش يجرب اي حاجة هيشوفها في الفيديو ده السلام عليكم يبقى انتوا اللي طالبيني صح تأخرت عليكم؟ مش انتوا طالبيني؟ انا برنامج احلق لي عايز تحلاق؟ ازاي؟ ايه كله تمام؟ رأس كامورة اهلي اهلي اهلي اهلي عايز تحلاق؟ ما كلمتك كان اللي ايوه يا فندم ما دخل عليك قلت لي لا ده انا اقع تعالى اقع انت يا ابني هو بيقولك هرطب <تصفيق> بس لغايه لما احلق له واجي احلق ممكن نحلقك من تحت من تحت بطنك انا مستنيك انت تحلق لي تحت بطني يعني اقول لك ايه بقى انتوا شكلكم قاطعين ارزاق قاطعين ارزاق انتوا قاطعين الارزاق انتو انت عايز ايه يا عم ما تسيبنا <تصفيق> اشتغل يا عم <تصفيق> هثبت لك الشعرايه يا <تصفيق> عم مجالي ده هو كان عايز نجلس زي الراجل اللي قاعد ده يا عم واحد الله واحد الله لو انت مودك قالب اسمع بتوع المقالب فيديو جديد كل تلاته وسبته وخميس الساعه تسعه تعال يا صاحبي قبل ما تعرف فكره فيديو النهارده ايه كلنا نصلي على النبي علشان انتوا تاخدوا حسنات واحنا ناخد حسنات ماشيه بالحب وزي ما شفنا في العنوان فكره فيديو النهارده احنا قاعدين في مطعم حمزه يا جدعان النهارده المفروض احنا هنعمل فكره حلاق ديليفري الفكره دي يا جدعان يعني مش هقول لك بقى اول حد نعملها في اليوتيوب طبعا لأنها كرييتف وبتوع المقالب كرييتف اكتبوا يا جدعان في التعليقات بتوع المقالب كرييتف خشع تنساش لو عجبك الفيديو هتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده ويلا بي. السلام عليكم أول مرة أنا أول مرة <تصفيق> ايه <تصفيق> أنا جاي من الابلكيشن يا <تصفيق> فندم أنت اللي هتحلق ولا بيه؟ لا معرفش. <تصفيق> احلق <ليه. تصفيق> أنت اللي هتحلق ولا أنت؟ انت حضرتك كنت طالب الابلكيشن امه ابلكيشن ايه ما عنديش ابلكيشن اصلا انت كنت تحدد اه هو ده كان هيحدد الدقن أنا؟ اه ما حتى كان انت قلت لك ايوه يا فندم ده خايك لي لا ده هتحدد دقنك تعالى اقرا انت انت. هكلمك انا بس مين يا عم يا انت مش عايز تحلق انا بس الحاجات دي والاشتغالات دي عشان ما ترش عليا خالص اسمع كده يا باشا لو انا مين يعني ديليفري مين يعني حلقت ايه <تصفيق> <تصفيق> لا اه على الابلكيشن احلق لي اه احلق لي انت امم ده انت جيت لي البيت قبل كده وحط لك البيت لما حلقت لك يعني اه فاكر طب روح بقى هو انت اللي جيت لي البيت قبل كده اه طب يا عم تيجي اعمل ظبطه اه عندنا برضه سيدات بتحلق حلو قوي اه والله يعني البرنامج ده في برنامج جميل جدا يا فندم يا عم في ايه؟ احلقله بعيد يا عم ولا فاهم حاجه خلي بالك البرنامج ده حلو هو انتوا اصحابه ولا ايه؟ مصر؟, مصر؟ اصحابنا يعني انت يعني يعني جاي تهلق يعني يعني ولا جاي تطلب ولا جاي طالبه ولا ايه؟ انا جاي ده اطلب اكل بس انا بس طب ما تطلب لك على حاجه ثانيه استشوى طيب ولا حاجه؟ لا لا لا مش عايز استشوى لا بعد اذنك ممكن ثانيه بس ممكن تحلق مين هنا؟ مين هنا؟ مين هنا؟ مين هنا؟ لا ما شاء الله او انتوا بتهزروا طيب حاجه احلق وداي احلق وداي اديشن لا لا قاعدين فين عشان نوصل انا باكل عيش فيها حاجه ده المدير ده المدير مش ده المدير بتاع المكان باكل عيش يا عم اتفضل ياكل عيش مالك اتفضل طيب لو عايز تحلق انا ممكن هندمك واروق عليك لا يا عم أنا اصلا ما عنديش حاجه هندمها هروق عليك ما عنديش حاجه هندمها هشيلها لك خالص هو المشكله ما متضايق رقم المنطقه انا كابوريا أس, عايز... اس اس اس اس اس هو ايه يا عم؟ انت مالك انت جايب صدرك؟ انت مالك انت انت تاخد فلوس هو روه. انت متغاظ مني عشان قاعد على المطاعم عاطل من غير شغل؟ وانا بشتغل مستغل يبقى انت غيران مني مني عشان انت راجل عاطل طب اتفضل مهندس بس عاطل انا بشتغل 24 ساعه اتفضل اتفضل اترزع انا بحلق للزبون مش وش الاشكال دي خلي بالك مش وش دي ناس ينزلهم من الحلاق بيجلوهم لك ايه بس اقول لك على حاجه ايه اي حاجه انت بس اذكى بويا اس أس كاميرا، أس، أس، أس, أس لا أنا كنت جاي أكل، بس لقيته جاي لكم صراحة قلتوا اكتر <تسجيل> ميه لو حلقها كويس انا طلبته قبل كده اربع مرات على ابلكيشن احلق لي في اي حته ليك في اي مكان بيقولك ازاي تزورك في اي حته بقولك ايه بقى انتوا شكلكم مقطعين افزاء انتوا مقطعين الافزاء انت عايز ايه اي يا عم تسيبني اشتغل يا عم ما تشتغل بعيد عن يا عم بحلق للراجل يا عم ياكل يا عم انت مع عمرك ما شفت حلاقه ديليفري ابعد عننا يا عم الدنيا اتطورت دلوقتي يلا بس يلا اطلب بعيد عننا <تصفيق> سادة وطمون بالله, بالله. تعالي أحلى أنا خلي شغال في الزبالة فاسماً يعني بالله خلي قطع النطر الزبالة أنا بقى أنا دعوريك الحالة تعالى بقى كده إيه يا باشا عايزة بص كده بقى تحلق لي بجد؟ يا عم فيه ايه يعني أو طب فيش هو طب زبونه هو استنى بصراحه انتو ناس <تصفيق> الراجل ده ما 200 جنيه محقولي في 200 جنيه عايزهم منك حل. طب واحد الله يا عم واحد الله يا عم عبدوه. يا عم يا ابا طيب. واحد أقولك ايه حاجه فاهمك حاجه فاهمك حاجه واحد الله طب ايش يا فايدي انا بص كده المايك بص كده بص بص بص بص بقى هناك كده والله يا انتوا <تصفيق> مش يمكنك ان والله بصراحه حاجة ام فيها فيها حاجه لو حصل ده ام ولا في مشكلة? لا ام ام ام طب وانت ام مشكله لو حصل ده ام لا يا عم ماشي ام ام ام ده ده ام ام ام يبقى ام انت اللي أنتوا ام ام عليكم? تأخرت عليكم? مش انتو انا برنامج برنامج احلى لي، حد فيكم طلبني؟ <تصفيق> ده مطعم حمزه اللي قاعد قدام الكاشير على طول يبقى الترابيزه دي مش انت طالب في برنامج ت... احلى لي؟ مش مكتوب الاسم. ايه يا باشا في ايه؟ مش انت, انت شعرك باين عايز يتحلق، يبقى انت اللي طالب ولا انت لن تقرا؟ خلاص يا عم يبقى هو اللي طالبني مش انت. رقم واحد سيب سيب شوف يلا يا باشا نبدا بسم الله بعد اذنك بس يا باشا احط ديات هنا انا بشد عليه شد علي انت راجبه بتحلق الواد ابن تعيد مش عايز ضغط على ايه يا باشا في ايه بس انا مش عايز احلق انا حالق ليه يا باشا والله ظبطك ايه انت باين مش شعرك حلو اه امال انت طالب طالبني ليه طيب طب شاركني مش انت طالبني لا انا مش طالبك مش طالب انت واحد ده يجي يحلق لك دليفري؟ تعالى يا باشا في عم واحد الله طب اعمل لك ماسك ولا ماسك ولا حاجة احنا بنسلم لك اصلا حاجة نحلق فيها بقول لك ايه يا غالي ازاي انا عايزك تحلق لك ازاي؟ عايزك تحلق لك طب اهو اتفضل في الهوا لا اصل انا بحب اشم الكفته وانا فاهم ممكن اقعد الكفته بتهب عليا كده وانا قاعد اتفضل يا باشا حلات حلوه جدا مش عارف ايه هو هو حلقة. انا جيت غلط هو انا اللون ده مش ده مش ده مطعم حمزه احنا في 2000 كام مش مطعم حمزه أوه. وده كشري هم اللي طالبينني هي الترابيزه دي اللي طلباني ترابيزه 33 مش عارف في ايه يا استاذ لا لا لا لا خليه خلي اعمل اي حاجه كده قصدي <تصفيق> ايه ده عامل لك كده الكلام ده كده خلاص يعني طب استنى استنى إيه؟ بس ايه ده يروق خلاص اه انا غصب عني معلش معلش لا اه ده والله ما حل ربنا ما نحلش معلش غصب عني بس إيه اصل انا كنت برش على دماغه المية استنى بس كده ال... إيه؟ يا باشا في ايه ما تروق ما تروق يا باشا ما مرد تتعصبش مرد كده عالي عالي لا لا لا لا لا لا طب اقول لك على حاجه بس وحد الله وحد الله. الله احنا بنصور خفيه إيه والله مقلب على اليوتيوب والله مقلب على اليوتيوب با. كامل با. كامل بس وحد الله مالك يا خالد استنى بس كده اقفل استنى ثانيه واحده ثانيه واحده ايه طب لا لا لا بص والله بص كده خرب الناس كلها تلم يا عم انت بتعمله ده الناس كلها تلمع ما ادعش عليك انت بالله فاجئتني بص انا لقيت نفسي على طول في الارض حضنت الناس كلها جت موافق بس اللي حصل ده الزع والله ده اللي المفروض اقول موافق ولا مش موافق مش انت ده اللي مغروق عارف الحاله انا كنت حاسس بكده سبب كبير عشان بتخلني يا ابو الصحابه بتهرب مني حد عنده مشكله يا حبيبي اس كبره علي علي علي علي اسك يا بره، آلي آلي آلي آلي عايز تحلق؟ ازيك؟ نعمل ايه؟ كله تمام؟ اسك يا بره، آلي آلي آلي آلي عايز تحلق؟ لا. يبقى انت اللي هتحلق. يا عم نفعنا بأي حاجه، أكلت ولا لسه؟ بس؟ لسه بسم الله الرحمن الرحيم. اسك يا بره ألي ألي ألي ألي أيه؟ هشوف بس خامة شعر شوف عم الطبيب جنبي الشمال ده بتجيله شكة من مش هعمل حاجة ثانية هبص هبص لحاجة ثانية بص <تصفيق> إيه أنت شغال إيه بس ألي ألي ألي ألي إيه؟ ايوه بحلق هو اه مفيش لو رحت هتاخر احلق تعالى من حاليته قبل ما تاكلين من الليل بيتشكا عامل ايه يا فندم؟ شفتها قبل ما اكل احلق انا شفتك قبل كده انا بتاخر المواعيد انت فاهم انت المواعيد ما بعرفش اروح للحلاق فحلق قدامي هو ما احلقش ليه؟ ايوه اديله يالا اديله اديله يا حاج اديله عايز تحلق؟ لا شكرا. انت كده هتزهق الزبون اللي معايا. لو سمحت ممكن تقعد في اي حته او تخش حتى الصاله الثانيه. لو سمحت اتفضل. ما تتفضل انت. يا انت عم, عم مننا. ما يا سيبك منه. ما عيب عيب كده. لا. انت اللي انت بتعمله ده غلط. سيبك منه هو قاعد سيبك منه. ماسك؟ لا لا بلاش ماسك، هنديها كريم. والله تصدق بالله؟ لا لا لا. انا عندي ماسكايه مش موجوده عند حد. لا باينه. لا باينه. لا ده دي بخلصت عارف دي, دي بخلاصه ايه؟ آيس كريم؟ لا بخلصت تيط العقرب. الايه؟ انت خليك مختار ناس انت غلط في ناس جايه تقعد معايا انت بتعمل ما ممكن حد يحلق بس بص مش احلق لك خلاص طب انا مش حلالة. لما يجوا هنلم كل حاجه يا فندم بس الكلام ده خد بس خلاص يا عم تمام طب لو سمحت طب لو سمحت واحد الله واحد الله عم يرزق عم يا بتجيلي ايه؟ خلاص يا عم واحد الله بقى، واحد الله يا فندم. لا لا لا الله، مش يا يعني. المهم يا فندم بتشتغل ايه؟ انا شكلك قاعد دكتور، حاجة كبيرة. على باب الله. على باب الله. على باب في الله. تحلق بعده ولا حاجة؟ لا مش عايز بقى يا عايز تظبط الجناب صح؟ عارف انت السنتي اه نص سنتي كده نص سم نص صمتي. تمام بس تمام كل عارف مجدي كان دايما يقولي نص سنتي كنت افهمه غلط اتاني كان يقصد على شعره عيني الفظي مجدي ده هو كان عايم نجس زي الراجل اللي قاعد ده قسما بالله فاهمك حاجه, واحدة. فاهمك حاجة. إيه إيه واحد الله ايه عشانك ايه عشانك حاجه ايه يا عم انت عم واحد الله واحد الله يا صاحبي قسما بالله ما اقصد عليك ايه عم والله العظيم إيه عم. ما اقصد عليك هو بس كده لك ما أقصدش عليك يا عم زي. انا اسف شوف بس انت بتتكلم ازاي ناسي يجي لك بقى انا يا ابني حربت الزبون مني ينفع كده زبوني يا عم انت تعبان ولا ايه والله العظيم خلاص انت تعبان ولا ايه يا عم توكل على الله يا عم شوف انت ينفع تعيش اه يا حسبي الله ونعم الوكيل قطعت عيش بقولك ايه طب اقعد هقولك بس العرض اللي عاملين إحنا عاملين عرض، واخد بالك؟ مم. اه ممكن نحلقك من تحت، يعني تحت باطك. أنا بقول لك تحت باطك، تحت باطك. أنا مستنيك أنت تحلق لي تحت يعني؟ أنا مستنيك بقول لك إحنا يلا. عندنا كل حاجة. على باب الله، راضي بكل حال، يا باب انت بارد أنت بارد يالا، يا أنت فيك برودي بارد ليه كده يالا؟ ما تعودتش أكون الصغير الجمال خد الماس دي ماس عايزه بس ان كده هقول لك على حاجه هتاخد طيب احطه في العده بتاعتك صدق وتمن بالله لا لا اسكت بره علي علي يا, يا لو كنت ظلم يا حد يا عم ما تغشمش يا عم. انا غشيم ماشي وريني غشومين قسما بالله انا غشيم انا ايدي تقيله ايدي دي ما زادبه مسميينني المدفععه مسمينا العقو المدفععه مدفع تقف في وشك بص كده طب ده عم متني ده بص بص هو عمال يتنطط لك هناك يا عزيزي هو انت عايب دي؟ صوره اه لا لا <تكلم> مش عايزك تزعل والله العظيم يا عم عادي والله والله ما تزعل مش طبيعي يعني لا لا لا والله العظيم ما انت... هل تزعل مش فاهم انا مش معاك <تصفيق> لا مو <تصفيق> طبعا أنا اكيد يعني خلاص اهم حاجه ده كان مقلب انت موافق اللي حصل ده يتذاع ولا فيها مشكله مش مشكلة. مشكله طب انت على غصنه ولا يا عمي واسفين جدا لو في اي حاجه ده مش مشكله صح طب وانت في مشكله اللي هي في ولا مفيش مشكله مفيش <سؤال> <سؤال> مشكله يعني اسفين جدا لكم في <تصفيق> اكلتوا ولا لسه لا لسه لسه ما اكلتوش يعني هتشتغل قبل قبل الاكل ولا بعد الاكل انت عايز انت هتشتغل قبل الاكل ولا بعد الاكل انتوا عايزين انت عايز ايه يا باشا يا باشا احلقلك لك قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ أعرف تصور الراجل ده دقنه عشان لسه ما هو الراجل ده ما عندوش دقن، شكلك انت اللي طالبنا باين ولا ايه؟ مش انت طالبنا؟ طالبنا، انت جاي بعد كده لا حد فيكم طالب في برنامج احلق لي احلق لي؟ اه احلق لي ناو؟ اه ناو <تصفيق> انتوا صح؟ طب هنأكل ولا ايه طيب؟ ما هو قبل ما انا بسألك قبل الاكل ولا بعد الاكل الحلاقة؟ استنى بعد الاكل طب ما انا اظبطك كده وانت قاعد كده على السريع تمام؟ ازبطك كده على السريع هاخد لك ده انا كده على مش انت اللي طالب فندم لا ده مصر لا لا لا لا لا ايه اقول اللي مين اللي استنى بس المقص بتعمل ايه؟ عايز المقص بتاع العده عشان اقص بقى واظبط المقص شكلي ما جبتوش معايا ما جبتش المقص اهو المقص اهو يا عم المقص <تصفح> لا لا اسمع بس اسمع يا عم <تصفح> تعالى بس تعالى والله اظبطها في ايه مالكم؟ يا عم اسمع الله يبدع عليك هو انت بتضحك ليه طيب؟ اصل انا مش عايز احكي انا بقالي فتره بطلبه في الشنطه تبع تبع مسعد اه تبع برنامج احلقلي أوه. لا اه احلق انت يا باشا اه تمام عامل ايه؟ هو انت اللي طالبنا ولا هو؟ لا انت كنت طالبنا قبل كده كنت طالبك قبل كده وجيت بس مش انت اللي طالبني دلوقتي يعني انا كانت شيشه انت لها اه اه صح, صح, <تصفيق> صح حصل إيه, إيه, ايه بقى ده؟ ايه ده, ده؟ ده برنامج احلقلي يا فندم مش انت دخلت احلق عايز يحلق اهو جاي لي انا ليه بقى؟ طب ما هو بيقول كنت طالبني بس دلوقتي انت اللي طالبني حلو اقعد يا انا يا عم بس والله يا عم انا 10 خلاص تمام طب ما تيجي هنا عشان الترابيزه. اتفضل أه أه طب اتفضل أه يا باشا والله صوالي صوالي صوالي بسرعه كده. فيه. عادوا هنا بس عشان ما عندوش ترابيزه. يا يعني عم <تصفيق> لا, لا لا, لا شو عم ميه <تصفيق> احلق <عن> احلق <ناشر. تصفيق> <تصفيق> ممكن بس يا هرطب بس لغايه لما احلق له له. يا عم ترطب بينا يا عم ارتب على شعرك بس عشان الاكل هيجي يسحل طب ماشي يا عم سوا رطب بس شعره احط لك ماسك دلوقتي ولا بعدين؟ هو ده عايز يحلق ولا ايه؟ <تصفيق> انا احلق له بس انا بظبطك الاول وبعد كده اخش اه. تعال احط لك ماسك اه. <تصفيق> يا عم اسمع بس اسمع الارض عليه. طب احط لك انت ماسك يا فندم والله أنتوا عالم ما انا واحد كنت قاعد شفته خليته يحلق لي انا اصلا مش احلق لهم يا عم ده عالم وسخه واه يا عم انا غلطت انا ما عدتش اصلا شغال اصلا انا انا باشا ابن باشا ابويا باشا وعمي باشا وجدي باشا هات أيه يا عم أهب مصرح أهب مصرح انت اقرع مالكش في الكلام ده هو متنفس ليه الزبون ده يا عم اسكت يا عم ده انت عالم معفنه ماما بيشوف اشكال وسخه بصراحه ماشي يا عم يا عم ده بصراحه بيشوف زي دي اشكال اصلا تطلب منابر طب عشان انت ما تمشيش النهارده مش همشي ازاي يعني فينا المعفن بقى يا عم انت شكلك معفن نشاهد يا عم الراجل اللي قاعد ده انا ولا هو اللي معفن هو بصح بين على ده كده خلاص باين باين والله شكلك ابن ناية. على فكره انت صراحتك دي مؤلمه ايه صراحتك دي مؤلمه يا صاحبي يا دائما الصراحه بتوجع انا ماشي ما اغلك لي بقى يا عم انا ماشي يا عم انت عامه معفنه والله انت طيب عارف لما معفنك عليه مونيكير وبادي ما شاء الله إيه يا عم ده زباين خرى الوساخه اللي بين الصغيرين تعالى يا عم انا هسيبك كده ده اللي احنا بنعملها انا دلوقتي دايما دلوقتي ما تغسلش ايديها غير معاك مونيكير انت متقلب الموضوع بقى انا يا عم بديك. انت انا هسيبك كده أنا انت خليك قاعد كده انا غلطان اللي جيت المنطقه دي ما ينفع كده هتخليها امسك فيه بالله <تصفيق> يا حس. انت اه هغسل وشي وبعد كده هشتكيك في الابلكيشن هديك نجمه واحده يلا بقى شكر على الله شكرا لك في النجوم التانية بعيدة طب بص يا باشا انت رد فعلك بص مش عارف بص احنا بنصور كام راكب فين يا عم مش هينفع والله انت عارف ان احنا بنصور؟ لا والله هو جاي بعدنا يعني ما احنا عارفينك بجد؟ اه والله انت عارفني؟ انت بتاع المقلب؟ انت عارفني؟ صدق ده انت ده انت طب ايه يا عم؟ طب انت <تصفيق> يا عم. ايه يا عم؟ طب انت موافق ان هي طيب ولا ايه؟ يا باشا موافقين ولا اي حاجه راسي دي ما ينفعش بجد ما هو ده كده هيعمل مزيك من الشعر والملابس <مسؤال> <علم> ايوه ايوه ده حقيقي ده حقيقي تمام يا اسطى يا اسطى ثانية واحدة كده يلا خش عليا يا ابن قلبي خش يلا ايوه كمان وقف لحد هنا ولو شفت الفيديو انزل اشترك في القناة لأن في ناس كتير قوي بتشوف الفيديوهات ومش مشتركة خد قلبي يا ابن قلبي ثانية واحدة كده ابو الصحاب يا ريتك تصلي على النبي علشان انت تاخد حسنات واحنا ناخد حسنات ماشية بالحب يا صاحبي بالله عليك بس قول انا عايز لايك بس بالله عليك اخوك العلبان عايز لايك والله العظيم لا عايز لايك وحط امك اعمل لايك يا ابني الله يستر والله العظيم لا عايز لايك بهزر طبعا يا صاحبي عايز تعمل لايك اعمل ما عجبكش المحتوى ما تعملش لايك وخد قلبي ياض يا ابن قلبي اخشع شكرا لكل الناس اللي بتتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي كلها اسمها بتوع المال المواقع ايه ظهرت لك على الشاشه يا ريت تخش يا صاحبي بقى اللي عايز يجي المكان ده بقى المطعم ده يا جدعان عظمه واسمه حمزه، المطعم ده موجود فين؟ موجود في مدينه نصر امام الحديقه الدوليه، لو المطعم ده بص يا جدعان فوق ولو جيت المطعم ده هيتعامل معاك الواجب وزياده، ناس دي فوق لو عندك فكره سيبها تحت في التعليقات وهحط التعليق بتاعك في اول الفيديو الجاي، سلام